සිත සනසවෝලා රසසවෝලා ආසරහට හීන මගේ අතු පඳ පුරෝලා ඇස් කරකවෝලා නටවෝලා සිත ඈත පාර දිගේ වැඩ පංගලෝලා සිත සනසවෝලා රස වෝලා ආසරහට මගේ අපු කඳ පුරෝලා එස්කු කරක වෝලා නටව වෝලා වැඩ පන්න ලෝලා සිට සනස වෝලා මගේ पप्पु पांद पुरोला S. खरक वोला नटव वोला सीख एथ पार दिखे वैड़ पंग्ना लोला S. सनस वोला सरस वोला आस रहट हीन मगे पपु पांद पुरोला S. නටව වෝලා සීත ඇත පාර වැඩ පන්න ලෝලා සීත සනස වෝලා සරස මගේ අబ్బు පඳ පුරෝලා අස් කරක වෝලා ඇත පාර At the na lola